چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں رکھنے سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں اس لیے اپنا دل صاف رکھیں اور ہنستے رہیں زندگی نے ایک چیز ضرور سکھائی ہے ایک اپنے میں خوش رہنا ایک دوسروں سے کوئی امید مت رکھنا مشکل وقت دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہوتا ہے جو ایک پل میں آپ کے چاہنے والوں کے چہرے بے نقاب کر دیتا ہے جو باتیں تکلیف دیں انہیں دل میں رکھنے کی بجائے پاؤں کے نیچے رکھیں پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے جس پر اعتبار کرتے ہیں وہ ہمیں اندھا کیوں سمجھنے لگ جاتا ہے ایک مان ہی تو ہوتا ہے جو آپ کو ہر کسی پر نہیں ہوتا کسی بہت خاص پر ہوتا ہے اگر وہ آپ کا مان توڑے تو آپ ایسے ٹوٹتے ہیں کہ پھر جڑنا مشکل ہو جاتا ہے زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا دل سے معاف کرنے میں عمڑیں گزر جاتی ہیں ہنسی کے پیچھے کا درد اور غصے کے پیچھے کا پیار اور خاموش رہنے کی وجہ کوئی کوئی سمجھتا ہے تین چیزیں پردے کی چیزیں ہیں معافی محبت اور عبادت انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے खुशी में तो पिछले सबक भी भूल जाते हैं